Якби рік тому взяти ту команду, яка була у медалі старік тому, то вона б просто сміялася з тих суперників, які зараз є в лізі Європи. Але скільки футболістів пішло, практично всі поїхали. Замінити їх українськими футболістами не вдається, вони сиділи на лаві запасних і сиділи собі. Гроші отримали і отримали. Тут в них настав момент, коли треба реалізувати себе, взяти на себе відповідальність, просто відповідальність на себе взяти за результат, за те. Вони просто не, не мають сили вже, не мають можливості. Ну і, там, ну і там, звичайно, Кученко, я хочу сказати, що в мене таке враження, що він той клуб доведе до ручки. Тому що те, що робиться там і в клубі, і в команді, ну, це ну, ні на яку голову не налазить. Тому що там масові звільнення, людей звільняють, сильна ротація, гроші не платять, бонуси не платять. Тобто таке враження, що, просто хочеть, що він хоче просто кинути тих людей, які там працюють. Просто кинути. Які зарплати платяться на, на, на, на певній межі, але нема без стабільності немає певності в тому, що все буде далі добре, і безпечно, що воно впливає на саму команду. Тобто там пов'язано виключно все з е, дуже, поганою, дуже поганим керуванням клубом, якраз з боку президента клубу. І взагалі цирк, ну як ну, ти смієш? Футболісти для того, щоб зустрітися з президентом, повинні їхати в Росію, з країну, яку ми, яку ми, з якою ми воюємо, тобто Білгурську область, там не там зустрічається, може він сюди заїхати не може. Там ще Шав'єр, Жажа. От то тобто Папа, то тобто люди, які тянуть на себе команду, але, в принципі, знаєте, їхні вже так само вичерпують. Потрібна постійна зміна. І я тобі хочу сказати, що у мене таке враження, що зимою вони взагалі всіх порозпродають, всіх повідають, кого можна і не можна, і, і знову ж таки набирати нема грошей. І я думаю, що ця команда стане середньою. Крива, як ти кажеш, веде, я думаю, ну, десь на місце, там, 7-8. Ну, може, 5-6, але це вже буде, знаєш, якби, як ну, слід. Це буде якби інерція ще попередня. Але вже зараз перспективи дуже-дуже дуже погані металісти. Ну це моя суб'єктивна точка зору. Вітіскоп спортивне відео.